První deklinace. Nejprve se podíváme, jak latina vlastně skloňuje, tak jako čeština. Má první deklinaci, ta má koncovku A nebo E, respektive v nominativu A v genitivu E podle toho tu první deklinaci poznáme a sklonují se podle ní taková slova jako třeba femina žena nebo porta, brána. Latina má těch deklinací celkem pět. Druhá deklinace je zakončena na, v nominativu na us, er nebo um, a v genitivu má vždycky koncovku i. Prostě to berte tak, že i čeština má různé sklonovací typy. Třeba žena, růže, píseň, kost nebo město, moře, kuře, stavení. A stejně tak je to i v latině. Akorát, že v latině se tomu říká deklinace. První, druhá, třetí, čtvrtá a pátá. Podle druhé deklinace skloňujeme taková slova jako třeba servus, otrok nebo třeba lékař, medicus. A celou řadu dalších slov. První a druhá deklinace patří k těm základním. Musíte je umět opravdu velmi dobře. Tak, medicus, lékař. Pak je to deklinace třetí. Ta je zajímavá tím, že jednak se podle ní skloní téměř všechna latinská slova, je tedy nejrozšířenější a jednak se špatně učí. V nominativu totiž končí různě, za to genitiv má vždycky zakončen na "-is". A patří sem taková slova jako třeba kor, kordis, neutrum, srdce, nebo třeba mare, maris, neutrum, moře. Kor, srdce a třeba ještě mare, moře. To už je první, druhá a třetí, pak máme ještě čtvrtou deklinaci. Ta je zakončena v nominativu na ús nebo ú a v genitivu vždycky na ús. Patří sem taková slova, jako je například genů, koleno, nebo třeba pulzus, puls. A ještě pátá deklinace, ta je v nominativu zakončena na S a v genitivu taky na S. Patří sem taková slova, jako třeba res, věc, nebo species, čaj. A to je všechno, víc toho není. Nemusíte se ničeho bát, teď se společně podíváme na deklinaci první. Nejjednodušší, která je zakončena na A a v genitivu na E, a skoro všechna slova v ní jsou feminína. To je velká výhoda. Připravte se a jdeme na to. První, čeho si všimneme, jsou takovéhle různé zkratky. Není to nic záhadného, s -g znamená singulár neboli jednotné číslo. Nom je nominativ, první pád kdo co, čili žena, genitiv koho čeho, tedy ženy, dativ komu, čemu, tedy třetí pád, ženě, ak, tedy akuzativ, koho, co vidím, vidím ženu, vokativ, oslovujeme, voláme, tedy ženu. Nemusíte se bát, vokativ se v lékařské latině v podstatě nepoužívá, uvádíme ho jenom pro úplnost, kdyby se z tohoto videa chtěl učit taky někdo z klasické latiny. Ablativ, to je takový zvláštní pád, latina totiž má jenom šest pádů, takže v ablativu je schován náš šestý i sedmý pád dohromady. Je to tedy o ženě i se ženou. ablativ. No Abychom nezapomněli, tak kromě singuláru máme ještě plurál a plurál znamená množné číslo. Tedy nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ a ablativ. A teď se společně podíváme, jak to tedy vypadá s tou první deklinací. Nominativ singuláru, vybereme si nějaký krátký vzor, aby to nebylo dlouhé, takže véna, tedy žíla, vene bez žíly, komu čemu véne žíle, akuzativ koho co vénám, žílu, vokativ věna žílo a ablativ věna o žíle s žílou. věna véné, véné, věna véná, véná, Takhle jako básničku se to musíte naučit. A plurál. Véné jako žíly, véné, žíly, vénárům. Vidíte ještě, to bych se měla vrátit, Genitiv a nominativ plurálu má vždycky stejný tvar, patří, platí to u všech deklinací. Vénárům, žil, véníz, žílám, koho, co vidím, nás, žíli, volám žíly, véné a okom, o čem, s tím, s čím, véníz, o žilách a s žilami. A mám tu zase nějaká další pravidla, vždycky dativ a ablativ je u všech deklinací stejný. Čili ještě jednou koncovky. Véna, véne, véne, vénam, véna a véna. Véne, vénarum, vénis, vénás, véne, vénis. A jako básničku každý večer si to budete opakovat hezky. Když se ještě podíváte do té tabulky, všimnete si, že jsou tu některá další pravidla. Nejenom, že genitiv v singuláru je stejný jako, jako nominativ v plurálu, a dativ v plurálu a ablativ v plurálu jsou také stejné, ale ještě tu časem najdeme některá další pravidla společná pro všechny deklinace. Teď se pouze podíváme, jak se to skloňování používá v praxi a potom už se vrhněte na nějaká cvičení. Můžeme si zkusit třeba nějaké jiné slovo, takže nejenom véna, ale třeba femina, žena. Takže ženy, féminé... Kdo co, féminé, nebo koho čeho, plurál taky féminé. Buď je to tedy genetiv singuláru, nebo nominativ plurálu, to už jsme si ukazovali i v té tabulce, že to takhle může být. Ještě si to označíme a potom už to bude rychlovka. Všichni si můžete zkusit, zastavte si video a každý si zkuste přeložit a podívejte se, jak to má být správně vodou, akvá, buňku, celulam, ranami mu máme dokonce dvě slova, portis nebo januis, dívek, koho čeho, poelarum, anebo komu čemu zlomení frakturé ještě obráceně, to bude taky rychlovka, protože takhle rychle to musíte umět. Frakturám koho co, porté, genetiv, dativ singuláru, nominativ plurálu. Lingva je ablativ singuláru, vertebrí dativ nebo ablativ plurálu a láme nás je akuzativ plurálu. A na závěr se ještě podívejte na tu přehlednou tabulku koncovek. A takhle ji hezky budete vidět i o půlnoci, než se pustíte do všech cvičení. Takže hodně štěstí.